Avto si kupila, oba veselila Vozil ga bom jaz, avto ni napaden špas Ko s prijatelji je se nič več ni postavlja. Vozi ga, ker ti, meni v glavi se vrti Ko pa sem ga jaz vozila, se na robe sem storila Kakor povški disko z vas, pritisni že na gaz Ker predstavljam, bolj počas, si rad možiček se oglas Avto za rok ni kot maj. Moški so boljši vozniki, ni jim ljudje, ljudi, vendar pa znajo voziti, reko pravim srcem. Moški so boljši vozniki, kadar so tri moči. vam le občasno, ko res ti ni nič ne Glej kolono spet, pleče za seboj čez brek. Kazni niso še počala, niti vdeče zapaljala. Pravi tisti mi boznik, ki ne zamejo mu pik. Noški so boljši vozniki, menijo mnogi ljudje. Vendar pa znaja, Moči. Ženske pa bolj so previdne, skupaj se, se uredi. Moški so boljši 3 3